Milí přátelé, nacházíme se na bojišti u Hradce Králové, kde došlo k největší bitvě na českém území v historii. Rád bych vás seznámil s nadcházejícími vzpomínkovými akcemi ke 154. výročí bitvy u Hradce Králové, které se uskuteční o příštím víkendu, tedy 3. a 4. července. Bohužel po 28 letech musím říci, že nám pandemie způsobila, nejen nám, ale všem, Potíže takové, že jsme vůbec nepředpokládali, že k těm vzpomínkovým akcím vůbec dojde. Nevzdali jsme se, přípravách jsme pokračovali a budeme schopni tyto spomínkové akce udělat alespoň v takovém rozsahu, aby se vám, jako divákům, vyplatilo přijít se podívat a účastníkům přijet z celé České republiky i ze zahraničí. Úvodem k programu ale musím říct si úplně jednu nejdůležitější věc, k bytelní srážce, na kterou jste všichni zvyklí a mnozí opakovaně i jezdíte, letos bohužel nedojde. Nicméně zachovali jsme hlavní části programu, kterých, kterých se zúčastní vojáci v historických uniformách a vy se jich postupně budete moci zúčastnit. V úterý začnou vzpomínkové akce přednáškou v Muzeu východních Čech v Hradci Králové, kde od 17 hodin bude přednáška Jehlovka proti předovce u Hradce. Je to poutová přednáška o zbraních, které byly použity v bitvě u Hradce Králové a vlastně v Válce 1866. Spomínkové akce potom pokračují v pátek, 3. července, přímo na výroční den bitvy, kdy ve 14 hodin v probluzi bude odhalen nově zrekonstruovaný pomník pruskému vestválskému pěšímu pluku, který má nyní nádhernou novou orlici. Potom pokračují spomínkové akce na bojišti Chlum, kde o půl čtvrté bude otevřeno mimořádně muzeum války 1866 s takzvanou víkendovou expozicí, kde budou vystaveny originální obrazy a některé předměty z bitvy v Hradce Králové. Večer, potom v pátek 3. července bude pochodňový průvod, kdy za tmě vyjde vojsko, projde obcí chlum a na pruském křbytově bude dělat pětní akt. Vzpomínkové akce potom vyvrcholí 4. července v sobotu, v 11 hodin zde na bojišti chlumu, bude centrální pětní akt u památníků Baterie mrtvých, kde nejen vojáci, ale i osobnosti veřejného života položí věnce a řeknou nám něco o historii. A místo bitevní scény, která vždycky byla ve 14 hodin, se vojska vydají na 2,5 kilometrový pochod k lesu svíbu, kde došlo k největším krvavým střetům při bitvě. A zde ve 14 hodin 45 minut, vlastně bude pětní akt u Sochy Myslivce a po skončení tohoto pětního aktu bychom rádi udělali, zase říkám, uvidíme podle situace, jestli se nám ty omezení třeba ještě nezhorší. V případě, že by to šlo, tak vojska, kterých bude zhruba 250-300 vojáků a nějakých 15 cestů na koních, by udělali přímo v lese Svýbu na místech těch bojů. Uh, ukázku střetu uh, a boje přímo v lese svíbu. Pokud se to podaří, podaří, nepodaří, nepodaří. Nicméně vás na to zveme a věříme, že to dopadne a uh, taková ta ukázka je trošku takovým, kdo jezdí pravidelně pestřením, v tom způsobě, smyslu, že uh, se bude konat ne na holé louce, ale přímo na autentických místech uh, v lese svíbu. Uh, po celý den toho výročního dne hlavního 4. července bude kolem muzea na chlumu program v režii muzea východních Čech, nějaký program pro děti, ukázky, přednášky v muzeu a tak dále. Stánkový prodej jakože dobové tržiště letos bohužel také nebude. Nicméně odstavná plocha pro parkování vozidel bude připravená zdarma, takže návštěvníci budou moct přijet a zaparkovat vozidly na bojišti a zúčastnit se teda toho programu, který připravujeme. Já doufám, že všechno dobře dopadne a že návštěvníkům připravíme takový program, který bude stát za to.